Жителька села Пищатинці Оксана Соловій одягла вишиванку своєї бабусі. «Сорочку вона вишила собі до шлюбу, до ходження, але вона залишила мені і я її зберігаю. І вже відколи ці вишиванки я її завжди вдягаю. Ці сорочки вишивали на домотканному полотні чорними нитками, бо того, що був так, як траур рахувався, тоді так люди ходили в чорному, а вже дошити оце візерунок – це вже був пізніше дошитий того, щоб вони вже хотіли прикрасити її. У вишиванці з борщівським орнаментом на фестиваль прийшов місцевий житель Василь Стецько. Чоловік розповів, цю сорочку вишила його донька за столітньою схемою. Та сорочка, все зроблено автентично, як було ті крехти, що нас тримають, як націю, як мен, нашу ментальність і зв'язок із землею. Організаторка фестивалю Оляна Пасічник розповіла про особливість борщівської вишиванки. В нас побутує особлива легенда. Коли в часи турецько-татарських навал у наших подністрянських селах загинули всі чоловіки, жінки заклали собі великий піст і домовилися, що вишиватимуть багато поколінь сорочки тільки чорним кольором. В цій сорочці Зображені і трипільські символи, отакі, як в мене тут, і символи землі, тобто чорна рілля. Головна особливість – це техніки вишиття чорної борщівської сорочки, які, на жаль, могли бути втрачені. І тому ми в 2007 році започаткували цей фестиваль. Разом із борщівською вишиванкою жителі громади традиційно проводять фестиваль борщу. Цією стравою відвідувачів пригощають безкоштовно. Дмитро Тихович, староста села Королівка, розповів, чим відрізняється борщ, зварений жительками його села від інших. Душею господині, яку вкладає господиня в щоб зварити той борщ. Тут є м'ясо, тут є овочі, тут є все, ну, що треба. Для того, щоб був смачний борщ. Жителька села Цигани Надія Гринчишан поділилася секретом приготування борщу у її населеному пункті. Свинка, ребра, сметанка від нашої корови. От Організаторка фестивалю Уляна Пасічник розповіла, що минулого року фестиваль відбувся онлайн через пандемію ковіду. Ми ми ми ми ми ми Мирослава Західна, Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.